Артилерія і міномети – це, напевно, те, що для вас сьогодні дуже рідне. От розкажіть, будь ласка, з якими мінометами воює ваш батальйон? Як виглядають ці головні мінометні місії для мінометника на полі бою? У нас в батальйоні «Свобода» були міномети різних типів, і західних партнерів, і радянських. Точно в етері, на жаль, я сказати не можу, які засобів з міркувань безпеки і міркувань того, що е, Кацапи теж дивляться наші інфопростіри і можуть це використати в своїх, в своїх тілях. Але так, міномети у нас, е, хлопці, які з ними працювали, дуже вдало навчилися робити і вже з другої міни ми могли потрапляти по нерухомим цілям, е, по рухомим, звичайно, більше потрібно пристрілки однозначно, по нерухомим з другої, Зміни ми потрапляли вже точно в ціль, наносили величезне враження по цим КАЦАПам. В найкращі дні ми могли там за, за декілька годин роботи знищити там взвод цих окупантів. Взвод – це порядка 30 цих нелюдів, які вже жаряться в пеклі і слухають того виродка Кобзона. А коли ми говоримо про міномети і міни до них, і там часом про брак боєпасів. От яке за, взагалі максимальне навантаження чи кількість боєпасів може там, за там, бойову зміну чи там, за, за добу випустити розрахунок міномети, якщо взагалі можна такі там, цифри е, усвідомлювати? БК потрібно однозначно більше. І зараз хлопці, що знаходяться, це з 4-ї бригади оперативного призначення на Боронять Бахмут, однозначно Мін потрібно більше. Дивіться, хлопці в нас всі мотивовані, вмотивовані, і наші бійці з батальйону «Свобода» і інші підрозділи. Дивіться, Якщо безперебійно упашити цих орків, а вони зараз лізуть майже 24 години на добу, плюс працює наша аеророзвідка, яка знаходить цілі, яка знаходить їхні склади, їхні пункти управління, тимовий міномет, це мискобійна артилерія. Так, там дуже далеко ним там, на 15 кілометрів вдарити не можна. Але до 7 кілометрів можна влучно давати їм по зубах і дуже кріпко. БК потрібно однозначно більше. Якщо прямо безперебійно добу розрахунок буде працювати, ну, однозначно з заміною особового складу, тому що добу потягати міни, одна міна 120-го це 16 кілограмів. Це доволі складно, але хлопці мотивовані, у нас були випадки, що за добу виходило більше до 200 мін. Десь 180-190 мін ми могли упашити це коли Кацапи робили масштабований наступ, коли крили наші позиції, наших хлопців з піхоти артою, ми їх подавляли своїм артилерійським вогнем, І відповідно, коли вони йшли в наступ, накривали їх там пачками. І хлопці з піхоти, потім, коли ми з ними е, бачилися і зараз на бойовому змагодженні, коли ми з ними спілкуємося, то е, ми тиснемо один одному руки. Ми їм за те, що вони прикривали нас, а вони нам за те, що ми прикривали їх. І що своїм вогнем кацапню е, вбивали, а наших хлопців е, це відповідно захистило. А Коли ми говоримо про ці 120-мм міномети, тобто після певної, скажімо так, виконання вогневої його завдання, треба так само оперативно змінювати позиції, як і, і артилеристам? Це залежить від ситуації, від ситуації, яка складається на передньому краю лінії зіткнення, і дивлячись вже, який який масований наступ КАЦАП, і дивлячись, яка це ціль, є, скажімо так, рухомі Мінометні, підро... мінометні розрахунки, е, є там трошки інакша тактика. Е, дивлячись по ситуації, дивіться, основна задача – це вразити ворога, і вразити його склади, вразити його техніку. Е, що ми робили? Е, 120-й міномет – це дуже сильна е, така штука, в нього з осколку міни там, до 400 метрів е, убойної сили. І якщо той скомок прошиває того горка, то йому, власне, там ніякий бронюк нічого не допоможе. Тим паче, що всі ми знаємо, що в більшості в них це стара радянська броняшиця ржава. Тому дуже гарно вона справлялася. 82-й міномет трошки меншого калібру, він по дальнобійності плюс-мінус такий же, як і 120-й. Але відповідно мі. Нагадаю, なあ大将... що у нас на зв'язку був лейтенант 3-го батальйону свободи бригади швидкого реагування Національної гвардії України артилерист Роман Конон. Зараз, якщо ми спробуємо ще раз набрати, то ми продовжуємо з ним розмову. Нагадаю, що міномети є одним із способів якраз найбільш ефективним боротьби з цими живими хвилями російської військової сили і при такому гарному виконанні Користання міномета можна дуже швидко цю живу силу перетворювати на мертву. Зараз знову нас долучається Роман Конон. Хотів би уточнити, а чи є можливість порівнювати ефективність мінометів 120-х, там, зокрема там, радянського виробництва і тих французьких, які ми там так само отримали за допомогою, які там є на спеціальних колесах, лег легше їх там перетягувати. Кажуть, що вони нарізні більш точніше, ніж ті, які ми використовуємо зазвичай. Звичайно, новітня розробка, новітня техніка, новітня артилерія це, це більша точність, це більша швидкість, скорострільність, це краща влучність, і там міни є навіть ті, що виставляється в них податчику, що може бути розрив міни не безпосереднього дотику, а там над протипіхотна міна сколочна що вона підривається там десь метр двадцять над рівнем землі і відповідно осколки йдуть не вверх як правило, конусом а йдуть навпаки вниз що відповідно навіть коли ці там кацапня вони падають і від того ховаються, то е, прошив осколком йде зверху вниз і наносить як можна більше їм втрати е, дивіться наразі е, наразі нам от потрібно Більше новітнього озброєння. Я щиро сподіваюся, що ті домовленості, які є в нашого керівництва з західними партнерами, вони як можна швидше ці поставки налагодять, Як можна швидше намагають поставки і установок і боєприпасів. І відповідно це врятує не одне життя, це врятує сотні життів і наших хлопців І принесе тисячі жертв і тисячі тих окупантів, що ми знищимо, дякуючи цьому новітньому озброєнню. Коли ми говоримо про підвищення ефективності, ми говоримо там про нові зразки, але там є унікальні рішення з приводу автоматизації цілевказування. Коли ми говоримо про от систему кропива, чи використовують ваші підрозділи ці напрацювання, які дозволяють ну, пришкодити процес виявлення сіла і ну, підготовки даних для стрільби? Так, працюємо по кропові. Звичайно, це пришвидшує процес передачі даних. Я щиро радий, що в Кацапів такої, такої штуки немає, а у нас є. І відповідно, у нас ті всі прорахунки займають прорахунок на траєкторію польоту міни. І на, щоб від координати до координати, там координата, де стоїть міномет, до координати цілі, цей прорахунок займає декілька секунд. <кій> Він повністю. Автоматизований. Е, наші розрахунки хлопці, звичайно, всі, кожен е, вміють прораховувати це і в ручному форматі, тому що е, на техніку, звичайно, ми всі на ній працюємо, але потрібно, потрібно вміти робити старим методом, тому що е, техніка може вийти з ладу, може розбитися, може там, розрядитися і багато-багато якихось варіантів. Тому план варіант Б, як працювати з ним є. Але першочергово, по чому ми працюємо, це, звичайно, по покропові по більш новішим розробкам. Вона, до речі, вона оновлюється. Дуже-дуже класна програма. І дуже облегшує і пришвидшує якраз нашу роботу. І виходить, що там можна за хвилину до 3-4 міни дуже гарно встигнуть кинути, причому це це з переустановкою основних там даних наводки. А якби карпови не було, то, що зараз, наприклад, у ворогу таких речей немає, наскільки це довший процес був підготовки даних? Ну дивіться, це вручну треба розраховувати. Це потрібно, щоб командир розрахунку з блокнотом сидів і розраховував. І через дирекційний кут. Ну я можу довго говорити. Це ну, тобто десь хвилини там, в порівнянні з секундами. Це тільки ну, такі, ну, це, я б не сказав, що це тяжкі розрахунки, але це є алгоритм, який треба зрозуміти і відповідно по ньому прораховувати. Це займає в будь-якому випадку більше часу, тому що ну, це ну, листочок або блокноти, ручка і і повинен хлопець сидіти, прораховувати. Коли це все за тебе автоматизовано, то виходить, що і процес пришвидшує, що ти координата-координата, ввів дані, передав ці дані на безпосередній розрахунок на навідника, що, наводить, що наводиться. Він навівся вже інший хлопець снарядив міну. Третій хлопець вже її закинув полетіло. В цей період е, приходить нова ціль. Командир розрахунку заново відповідно його обраховує і передає спочатку. Дані і цей цикл може відбуватися дуже і дуже е, дуже і дуже довго, в залежності від потреби, в залежності від того, як пруть е, як прекацапня, залежності від того, яка ціль, в залежності від того. Яка дальність цілі? Дуже багато факторів впливає, але я запевняю, що і е за своїх мопців з батальйону «Свобода», що ми е ну, реально навовчуємося з другої міни чітко потрапляти в ціл. Е хоча якщо брати до уваги те, що ну, міномет е це доволі така, е його треба пристрілювати, тому що і має бути якісне коригування, що якщо... Е Раніше було так, що по статистиці це 5-7 мін, де на пристрілку, то в нас вже є фахівці, і в батальйоні «Свободи», я переконаний, і в інших підрозділах, і в бригаді швидкого реагування є, що вже з другої цілі потрапляють. Це реально плачні фахівці, які вже можуть навчити і нових хлопців, ті, що приходять, для того, щоб якісно працювати з мінометом. І, власне, якщо людина вже вміє працювати з мінометом, то із з іншими гарматами там після дуже недовго екскурсу перенавчання можна працювати нас майже з будь-якими артилерійськими установками і пане Роман крайні питання, яке стосується скоріше, забезпечення ніж військової місії. Чи використовуєте ви захищений зв'язок під час ну, взаємодії на, на, на, на полі бою? Не лише Моторолу, а й інші радіостанції, які мають більш ну, потужну систему захисту? Я, на жаль, не можу вам сказати в прямому етері, безпосередньо, який ми використовуємо зв'язок. Звичайно, це захищений зв'язок. Однозначно. Дуже... Тому що Кацап не дрімає. Кацап теж намагається перехопити. І це будь-яке його перехоплення потім, на жаль, несе для нас негативні наслідки. Дуже негативні наслідки. І це наслідки тим, що це, це життя. Це хтось може втратити життя. Тому е, інформаційний зв'язок, інформаційна безпека ⁇ це надважливо. Одна справа це так, їх накривати 120, а інша справа це приховати те, що ми плануємо накривати, і приховати те, що планує робити наша піхота, чи наша розвідка, чи то якийсь там будь-який інший підрозділ.